Gabriel Oprea de o replică acid lui Dan Diaconescu, după dezluirile afaceristului despre fostul ministru, un nou caz elodia. Gabriel Oprea i-a răspuns dur lui Dan Diaconescu, după ce fostul patron de televiziune a afirmat ce oprea ar fi făcut presiunea asupra lui Diaconescu să se, se înscrie în. Împre. O Neagă aceste acuzații ei spune ce niciodată nu a discutat cu Dan Diaconescu despre dosarele sale. Eu sunt prieten cu Dan Diaconescu, l-am invitat la congresul în a venit i-a stat în loj, dar nu s-a pus problema ca el să se înscrie în partidul nostru. Parcă asist la un nou cază Lodia, a spus-o joi seară, la antena 3. Nu tiu de ce Dan Conescu spune aceste lucruri. Numai un om nebun la cap poate credea ceva, a mai spus-o